Це медіа-центр Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. У пункті, де складають іспит, 10 столів із ноутбуками. Інструктор Борис Кобильник допомагає учасникам зайти в електронний кабінет, щоб розпочати іспит. На виконання завдань в учасників дві години. Першим з ними впорався Олександр Фурмігей. Спочатку тести початкові були трішки важкуваті. Потім. З часом втягнувся, там багато було варіантів, деякі, що і це, і це підходив, так, більше сидів, вагався, роздумував. Тема цікава досить попалася переказу, була тема за ораторське мистецтво і вміння спілкуватися зі співрозмовниками, ну, вдалося мені нормально все. Катерина Волошина розповідає: "Прийшла на іспит з української, бо хоче працевлаштуватися на державну службу. Каже, завдання були нескладними. Деякі питання мені попалися з цього переліку, який був на сайті Національної комісії з питань державної мови. Всі теми були Висвітлення на сайті можна було підготуватися нічого важкого не було. Якщо там підготуватися, підчитати тлумачний словники. Я читала словник слів іншомовного походження. Також попадались, було завдання на встановлення відповідників, ну, в суціальному я задоволена. Анатолій Кіт – поліцейський. Розповів, як реєструвався на іспит. Проблема з реєстрацією на проходження іспиту, тобто на ці кількох днів ми пробували з товаришем неодноразово реєструвати, що не вдавалося нам. Відповідь була однією, тобто на сайті висвітлювало про те, що немає місць у іспитовому центрі. І їх насправді не так багато, наскільки я розумію, не так багато в Тернополі і загалом по Україні. А бажаючих людей є багато. Інструктор іспитового центру Борис Кобильник розповів, на Тернопільщині є два центри, де можна скласти іспити з української мови – в обласній бібліотеці для молоді в Тернополі та у Збаражі. «Для того, щоб з'явилися місця, потрібно слідкувати, наприклад, сьогодні. Минув екзамен, і тепер можна зайти в свій персональний кабінет і шукати, чи є вільні місця в, ну, в Тернопільській області. Вони переважно з'являються, коли якраз екзамен вже пройшов, тоді можна вибирати, тому що формуються списки в Києві на наступний екзамен. Але місця дуже швидко закінчуються, тому що до нас приїжджають з різних вже областей. І з Львівської області, Рівненська, була, Хмельницька, тобто люди їздять в інші області, там, де є вільні місця. Люди, які Увішно складуть іспит – отримають державний сертифікат. Наразі іспит на підтвердження рівня володіння державною мовою склали 53 особи, каже Борис Кобильник. Серед них – прокурори, судді, поліцейські, директори шкіл, а також особи, які отримують громадянство України. Любов Гадомська, Юрій Заяць. Новини на Суспільному. Тернопіль.